يا مساء الخيرات عليكم بصوا بقى الفيديو ده ده كده كان اخر فيديو لينا في الغردقه اه تمام كان هنا قبل السفر بيوم يعني هنا قبل السفر بيوم خلاص كنا ان شاء الله كده لمينا حاجتنا هنتوكل على الله بقى كده ونسافر اه فقلنا يسرائي تعالى اخرجكم كده قبل بقى ايه ما ما, ما نسافر وكده يعني مم من اتغدينا برا دينا بره ده مول تاني ده سينزو كنت متلغبطة بينه وبين المول التاني كنت مش فاكرة بقولكو اني مول بس هم عمتن شبه بعض يعني مم قعدنا نلف فيه برضو كده لفينا كام لفة طبعا الملاهي ما بيفوتوش مول من غير ما يسيبوا الملاهي بتاعته عايزه اقول ان احنا كنا متاخرين كمان يعني احنا هنا هو قال لهم عشر دقائق وهيقفلوا وهي... الكتفين ناس خارجه اصلا واحنا دخنين فكان عشر دقائق تقريبا او ربع ساعه وهي خلاص هيقفلوا بقى خلاص المول بيقفل يعني لا تبكي، لا تبكي، لا يلا غيرها أنا كاتدر بنشرهم، سينويش؟ مايكل، مايكل، مايكل، مايكل، مايكل، مايكل، بس انا شخص <تعرفت> دي شخصيته. دي بتاعت الأيدي كاركتر. ده لقد ده انت بتاعت الأيدي كتير انت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 خلاص ما انت خلصت بتاع الثاني لعبه احلى منك اه بيلعبوا لما خلص بقى كده كنا خلصنا بصوا هم واقفين الملاكي ما فيش غيرنا واقفين وهم ما فيش فايده يعني عايزين يلعبوا الالعاب وهي قفلت اصلا يعني ماما هنا كده كنا خلاص مروحين يعني خلصنا بقى لف وكده آه وكنا مروحين علشان آه اكمل بقى باقي التقفيل الشنط وكده وكنا كنا حجزنا يعني نزلنا حجزنا وخلصنا كده كل حاجه وعايزه اقول لكم ان انا اليوم ده, ده اللي هو يوم ده كان صعب جدا يعني انا قلت مش هركب كنت عايزه اركب احجز في جوبوس يعني بس اركب اكتوبر ماركبش اسكندريه <تصفيق> فقلت يعني ما دام في اكتوبر فانا هركب اكتوبر بس عايزة اقول لكم كانت رحلة زي الزفت الصراحة يعني بجد التجربة سيئة مع جوباص والله وانا رايحة يعني كانت سهلة جدا بصوا دا تاني يوم لما كنا مسافرين واقفين قاعدين في, في الريست مستنين معاد الباص وكده فا اقول لكم تجربه وحشه جدا جدا جدا اا في ايه بقى المفروض ان انا كنت حاجزه التذاكر 6 اكتوبر والتذاكر مكتوب عليها 6 اكتوبر يعني المفروض ان انا هركب من الغردقه ل 6 اكتوبر تمام بص بصوا <تصفيق> الولاد لكم الاولاد قاعدين جوه أنا كنت قاعده وراهم هم كانوا قاعدين قدامي وانا كنت قاعده ورا بصوا احنا هنا انا كنت حاجزة هنا الساعة 2 ونص المفروض تمانية ونص اوصل ابقى في اكتوبر طبعا انا وصلت اكتوبر الساعة 12 فعايزة لكم التجربة مهببة يعني انا لقيت نفسي قلت يعني ان هو هيخلص الطريق بتاع السخنة والحتت دي وهيخش على الاقليمي ومن الاقليمي هلاقي نفسي في اكتوبر كده خلاص طبعا انا فاكره ان هو بقى واخد الخط بتاع اكتوبر يعني مش هيروح في عيدة التانية لان فيه خطوط تانية يعني في القاهرة اللي هو بينزل بقى عبد المنعم رياض و... وبينزل وسط البلد اصلا فالمفروض ان خط اكتوبر ده ما بينزلش وسط البلد خالص ولا بيروح هنا ولا هنا ما بيطلع على خط اكتوبر على طول طبعا هو ما بيطلعش على خط اكتوبر ده بيلف من الشرق للغرب يعني لفينا من الشرق من شرقها لغربها يعني لفت القاهرة كلها في يوم واحد القاهرة والجيزة يعني بالمرة يعني روحت القاهرة والجيزة تمام إيه اللي حصل بقى المفروض إن إيه اللي هو أنا لقيت نفسي خلاص يعني إحنا كنا بالليل كده تمام وقلت هانت أهو يا مسهل <تصفيق> خلاص أنا منتظرة الساعة 8 ونص هبقى في اكتوبر زي ما معد التذكرة مكتوب فيها فلكوا ان تتخيلوا بقى أنتو عدد الساعات كل ده وطبعا احنا يعني نايمين براحتنا بالليل والباص كان معدو اثنين ونص فانت صحية الساعات دي كلها مانمتيش تمام فان انت تفضلي قاعده كل الفتره دي وقت متعب جدا جدا تمام دي اول حاجه تاني حاجه آه طبعا الوقت ده احنا اللي بنحدد اللي بنحدد يعني احنا اللي انت اللي بتسافري فانت اللي بتقعدي براحتك لكن مش من حقك ان انت تلف بيا بقى من شرقها لغربها يعني أنا لقيت نفسي في التجمع الخامس ، التجمع الأول ، مدينة نصر ، عبد المنعم رياض ، كوبري أكتوبر ، مسبيرو ايه يا عم اللي انت عملته معانا ده يعني اللفة دي ، أنتم تخيلين انا كل بقى ما اشوف الحتت دي اقول ايه ده خلاص احنا احنا في زايد ، يعني أول ما شوفت كده احنا في زايد تمام ، وبعدين قلت لأ خلاص كده احنا وصلنا أبص ألاقي ايه ، الشوارع دي مش مش شوارع زايدة يا جماعة في حاجة غلط ، فأبص ألاقي نفسي في التجمع الأول طب انا ايه اللي جابني التجمع الاول بعدين يقف في رستات بقى الريست بتاعهم بينزل في رست التجمع الاول فطبعا الخط بتاع المدن الجديدة تمام آه بياخدوا واحد يعني آه خط المدن الجديدة واحد اللي هو آه مدينة نصر التجمع الاول آه آه ستة اكتوبر الشيخ زايد كل ده آه بص واحد يعني خط واحد فأنتي عشان تنزلي اكتوبر طبعا لفتي شرقها الغرباي يعني لفت في مدينة ناصر ولفت في التجمع الاول بصوا رحت حاجات كتير جدا يعني لفت في حاجات كتير في الاخر وصلت اكتوبر يعني احنا هنا بقى كده كنت في اكتوبر فلا تجربة وحشة جدا جدا لأن يعني المفروض هما التذكرة مكتوب عليها 6 اكتوبر مش مكتوب عليها المدن دي كلها اللي انا لفت فيها وبعدين انا ونص 8:3 المفروض ان اوصل 8:3 ما اوصلش الساعه 12 بالليل اكتوبر تمام ف لا مش هتتكرر تاني ده انا كان احسن لي ان انا اركب اسكندريه وانزل صحراوي يعني حماتي كانت راكبه معايا وكانت راكبه قبلي بساعه هي وصلت قبلي يعني انتم متخيلين ف لا انا كنت ركبت اسكندريه ونزلت صحراوي واخدت اوبر من تحت الكوبري على اكتوبر على طول فا مش هتكرر معاهم تاني بجد لأ صعب قوي ان خط السفر بتاعهم دوت